Puhelin, avaimet, lompakko. Puhelin, avaimet, lompakko. Jes, kaikki mukana. Miksi musta tuntuu jotenkin alastomalta? Ihan kun jotain puhuttuisi. Heijasti, Mä teen tästä trendin. Hankin jokaiseen asuun sopivan heijastin. Enkä irrota niitä ennen vappua. Mua ruvetaan kopioimaan kaduilla. Ai että, mä loistava edelläkävijä. Luo uusi rutiini. Ota heijastin osaksi asua. Liikenneturva.